السلام عليكم ورحمة الله معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئ قبل ما بنبدأ الفيديو بتصلى على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام أذكر الله يا جماعة لا إله إلا الله النهاردة برضو معانا رومتين النهاردة هنجرب سنايبر ونشوف إيه اللي هيحصل هل هو برضو <تصفيق> العين في ولا لأ؟ أول كل ده هو اللي تعالي تعالي وين ميشي وين وين وين ميشي <تصفيق> دهالي ده ودهالي <وديت> ودهالي <تصفيق> حلو حلو أو ماي جا. خليه. أنت بالي موت على طول. <تصفيق> <تصفيق> أيوة كده موت على طول ما يا الله عالزيرو سكوب واخد طلعه واخد طلعه بالظبط ايه؟ تعال ايه. نلعب ابلع دي قول الله ده بلعني انا ده انا بقول له ابلع دي هو بلعني انا هالو ياخد يا اخي بتضرب وين انت؟ بتضرب وين؟ يلا يا ابلعنا كل ما باخد بتاعه هو الام تووني بتاعه هو كل ما بموت فانا خليني بندقيتي انا بس بلعب لا بلعبان. ان تتعلموا يعني. ده بزحنة, ده بزحنة. بزحنة. كمان. كده الباور بتاع الحركة. أوه. <تصفيق> <تصفيق> كافو كافو. يلا ضحك قتله اريد اوه! اه واخذ طلقه واخذ طلقه برضه يلا <تصفيق> ابلع, <تصفيق> أبلع. شوف فتح فتح سكوب يعني ذكاء ذكائي وداني فين هو فتح سكوب انا المفروض ما بطلعش عليه أو هنطله من فوق السور يعني ذكاء ذكاء اللعب يعني تفكير حاجه والفعل حاجه ثاني خالص مش عارف ايه الذكاء اللي في ده شوف شوف شوف اللاعب شوف, اللعب شوف اللعب كل ما يمكنك ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد يلا بلا بقى دي. فرق كل ليه هو يعني شوف يعني ال... بالزحلقة برده بعرفش هتزحل عشان كيف وصلها اصلا الزحلقة <تصفيق> يلا بلا واحدة شوت <تصفيق> يلا <تصفيق> واحدة تاني واحدة تاني حلوة حلوة بس الكوك سكوب دوت بس حاجة حاجة ديلك <تصفيق> طيب طيب طيب ماشي ماشي مشكلة انا لما بلعب من قريب ما بعرفش العب اه كل كل مشكلتي انا مش عارف العب مش عارف العب الباور الحركة عندي راحة خالص سيبك من الحساسية الحساسية كيك كيك ضايعة بس الباور برضه الله يلا واحدة هي شفتيها حلوة كده ايوه واحدة كده واحدة كده طاير الله اه والله وفت الوفت الباور يا شباب الباور بايظ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 با با با با با با على الهيد شوت با با هيد شوت يا حبيبي يا شوف شوف الولد اخر 20 ثانية دي لازم بكل لازم لازم بكل آه آه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلعت وطلع يا جدعان والله. فاز عليا والله ما كنتش اتوقع ان هو بالاحتراف ده الصراحه يعني وكان معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات صل على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اشوفكم في فيديو جديد والسلام